Pai, ce să fac? Nu merge, trebuie să munc, cred. Nu, mm, găsesc cu leuul Ziua a doua de carantină m-am decis să-mi schimb locul că și asa mă plictisesc în casă, și am aici frizerul sub indrumarea mea. Stiie ce face, o, ias -o super iasă o și o să vedeți la gata tot pentru că nu e doar un simplu tuns. voi să fie un simplu tuns. E ceva mult mai mult de atât. Când zic că m-am decis să-mi schimb lucrul, nu e numai tunsoarea și gata. Știți că eu pe frizerie nu mă Ați înțeles? Stați, să vedeți. Stați aici. Mm, hai, că pierdutul e din ce în ce mai bun. Da, super se simte. Mamă, acum mai mâna ca de frizer. Tunci mai bine ca unii ce se cree frizer de an buni. Ai grijă numai să nu dai în asta e ai esențite. Aici în spate să dau și control. Da. Peste tot, și în sus și pe părți. Mă, spate și pe laterale, stai bine. Știi cum se merge în zigzag? Da. Suntem aproape gata. Pasul final e cel mai chiaroarie. Vă place cum arăt? Nu știu dacă se vede bine, dar m-am făcut roșcat, acum am ieșit de la duș și am ieșit în curte da, ca să se vadă asta, oricum uscat, nu e niciun pericol. Se vadă înăuntru. Și ca să-mi stea părul așa am folosit o ceară pe bază de grăsime de animal, ceară originală. Conturul la barbă mi l-am făcut eu, linia mi-am făcut-o eu, tunsul începând de la zero, pierderea, trecerea, tot a făcut soția mea, sub îndrumarea mea bineînțeles. Eu doar am spus ceea ce trebuia să facă și m-a executat așa cum trebuie. Vedeți? Asta înseamnă să fii bun într-un domeniu. Și e dovadă. Deci nu e că, a, că dai indicații și nu o pot face, uite. O poate face oricine.